El pasado 1 de diciembre fue el Día Internacional de Lucha contra el VIH-Sida y en Cataluña fue también el día en el que se hizo público el Acuerdo Nacional por la Prevención del VIH-Sida y contra el estigma asociado, que se presenta en el Parlamento esta semana. En este ámbito, Cataluña vuelve a ser pionera en Europa, al firmar este acuerdo promovido por el tejido asociativo anti-Sida y que cuenta con la aprobación de todos los grupos parlamentarios. También se prevé trabajar durante 2014 en pro de un Pacto por la no discriminación de las personas que viven con el VIH-Sida, también pionero en el contexto europeo y que implicará un tratamiento integral y transversal en este ámbito. Estem molt contentes per la situació que estem visquent o que hem viscut respecte a l'acord. Hem estat treballant durant molts mesos dintre del Parlament de Catalunya amb tots els grups parlamentaris i a nivell europeu i a nivell internacional s'ha signat un acord que es presentarà segurament la setmana del 17 de desembre a ple en el que tots els grups parlamentaris han signat un acord que es diu Acord Nacional per la Prevenció del VIH i contra l'Estigma del VIH associat. Uh, precisament que posa en relevància que uh, aquest fet no és un fet d'administracions, no és un fet de la Generalitat, sinó és un fet de país. No? Els punts claus, bàsicament, és a uh, tota l'estratègia de Nacions Unides, de la Tolerància Zero, que és l'estratègia que encoratja els governs, a la societat civil, els parlaments, a tot el que seria la societat, uh, que conforma la societat, a posar-se d'acord i ha dir que el VIH segueix sent un problema de salut pública transcendental que necessita necessita abordatges integrals i jo crec que el que implica bàsicament és el compromís de, de que hi haurà una sostenibilitat no solament a les entitats sinó a lo que són les polítiques de Bellac, que per nosaltres és important, no és un tema corporatiu, és un tema de país i requereix que les polítiques estiguin dotades econòmicament. El estigma social que padecen los afectados por el VIH también será abordado a partir de este acuerdo nacional de una forma transversal, integral y con la implicación de los agentes sociales. Un dels fets més rellevants daquest eh, acord i és el primer punt de, de l'acord és que hi, ha un, hi haurà i s'iniciarà el, el procés de treball, partint del primer pacte també nacional contra la discriminació del VIAC. També serà un fet eh, rellevant a tota Europa perquè serà el primer pacte que eh, una mica en la línia de de treballar tots plegats, am intentanem que es vinculin tots els sindicats, que es vinculi totes les societats científiques, que es vinculi, òbviament, els grups parlamentaris i, i les diferents administracions, no? Con Com no serà una lluita fàcil, com indica Rafa Muñoz, president de Stop Sida. Des del inici de, de que empezó el VIH, ha sido una una patologia que ha estat culpabilitzada la visibilización no está, no lo dicen, tienen miedo a perder el trabajo, a ser rechazados, a que una pareja no quiera tener relaciones, etcétera, etcétera. Sigue siendo un tabú. El tema de, de la infección del VIH sigue siendo un tabú y a la hora de trabajar en la comunidad y a la hora de hacer prevención sigue siendo un problema, porque no lo podemos abordar de una manera normalizada como podría ser cualquier otra cualquier otra patología. La otra cara de la moneda se produce en la situación económica precaria de las entidades del que participan el Comité 1 de Diciembre, que repercute en el trabajo preventivo y de atención de los colectivos más vulnerables a la enfermedad. Si bien los recortes protagonizados por el Estado central fueron compensados el año pasado por diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona y una Generalitat que mantuvo su compromiso presupuestario, lo que está afectando a la economía de las entidades son los retrasos en los pagos y en la concreción del presupuesto del año próximo. Sense un finançament claro, sense un ajut i sense recursos no podremos arribar a sectors on no arriba la l'administració. Roqueta denuncia que en muchos casos las entidades se han tenido que endeudar y hacer importantes recortes, lo que ha repercutido en la calidad de los servicios que ofrecen. Les entitats que formem part del Comitè 1 de desembre, que són 25 entitats a tot el territori català, eh, venim des de fa molts anys treballant doncs, a peu de carrer no? i fem polítiques eh, a nivell de prevenció i de detenció de les persones que viuen en BellAC, però que eh, ens trobem moltes dificultats a l'hora d'executar tot el que seria el compromís i eh, el pla d'acció. No? Hi ha molta feina que, evidentment, es fa a través de voluntariat, però també hi ha molta feina cada ha de ser molt especialitzada, perquè nosaltres el que sí volem és donar una feina de qualitat. Per tant, per donar un treball de qualitat i una feina de qualitat, al darrere hi ha d'haver una formació i una preparació, per tant, hi ha uns professionals. Con todo, hi ha espa a un per a un possible acuerdo amb con la Consgeria de Salut.gun nos comenta Montse Pineda, presidenta del Comitè 1 de diciembre. El que també hem trobat important és després del nostre discurs, el conseller s'ha compromès a agafar el que nosaltres estàvem plantejant, que no ha sigut una denúncia eh, i, eh, corporativa, sinó ha sigut explicar la situació en què ens trobem, no solament les entitats de VIH, sinó la resta d'entitats que estem sostenint aquest país, eh, s'ha compromès a valorar amb el govern un pressupost únic. No? Nosaltres eh, aquesta, aquesta iniciativa ens sembla molt important i bueno, intentarem valorar a eh, tots plegats i totes plegades quin impacte pot tindre això en la, en la realitat. No?